Tässä videossa katsotaan, miten HH Finnassa voi hakea jotain tiettyä kirjaa. Haetaan esimerkiksi kirjaa nimeltä Ketteräkasvu. Kirjoitan kirjan nimi tähän hakulaatikkoon. Tässä voisi tehdä hakua jo suoraan, klikata tästä. Tai sitten, jos haluaa kohdistaa sitä hakua otsikkoon, kun kerran kirjan nimellä ollaan hakemassa, niin tarkempia tuloksia saa, jos valitsee tuon otsikon. Tuloksia näyttää tulevan kaksi kappaletta. Se nähdään tuolta. Tässä on ensin painettu kirja ja sitten e-kirjaversio siitä samasta kirjasta. Katsotaan sitä painettua ensin vähän tarkemmin. Kirjan julkaisuvuosi näkyy tässä. Monista kirjoista on useita eri painoksia olemassa, joten tuota julkaisuvuotta kannattaa katsoa, että saa sitten juuri sen vuoden kirjan, mitä oli etsimässä. Ja tätä kirjaa näyttäisi olevan nyt useammassakin Haakahelian ja Laurean kirjastossa. HH Finnasta voi hakea kirjoja Haakahelian, Laurean ja Metropolian kokoelmista. Ja jos oman kampuksen kirjastossa ei kirjaa ole, niin HH Finnan kautta voi tilata sen kirjan omaan kirjastoon ihan mistä tahansa näistä kirjastoista. Tästä näkyy myös, että onko kirja paikalla vai ei. Elikkä Vihreät pallurat kertovat, että näissä kirjastoissa kirja on hyllyssä ja haettavissa ja saatavilla. Sen sijaan näissä punaisen ruksin kirjastoissa ei. Kun kirjan nimestä klikkaa, niin pääsee katsomaan tarkempia tietoja tästä kirjasta. Aluksi annetaan lisätietoja kirjasta ja sen sisällöstä ja sitten löytyy saatavuustiedot. Eli täältä voi esimerkiksi käydä katsomassa niiden kirjojen kohdalta, jotka on lainassa, että milloinka niiden eräpäivä on. Jos haluat varata kirjaa, niin pystyt tekemään sen varauksen tästä. Varaaminen onnistuu, kun olet liittänyt kirjastokortin HH Finnan tiliin. Tällä sivulla on linkki kirjan muihin versioihin. Täältä avautuu muut versiot välilehti. Sivun yläreunassa on linkki myöskin, joka avaa tämän välilehden. Täällä näkyy nyt se e-kirjaversio, joka tuli näkyville siellä hakutulossivulla jo. E-kirjan kohdalla täytyy olla tarkkana, että valitsee oikean linkin, mistä e-kirja lähtee avaamaan. E-kirjojen käyttöoikeudet on korkeakoulukohtaisia, eli näiden kohdalla se ristiinlainaaminen Haakahelian, Metropolian ja Laurean välillä ei ole mahdollista. Haakahelialaisten täytyy siis valita se linkki, jossa lukee tämä lisenssi. Tästä kun klikataan, niin siirrytään sitten sinne varsinaisen e-kirjapalvelun puolelle. Tämä e-kirja avautui suoraan selaimeen. E-kirjapalveluita on useita erilaisia ja ne toimii vähän eri tavalla. Pääperiaatteita on kuitenkin kaksi. Eli osakirjoista luetaan selaimen kautta ilman mitään erillisiä lukuohjelmia, ihan niin kuin tämän kirjan kohdalla. Sitten on toisia e-kirjoja, joita voi ladata omalle laitteelle. Niiden käyttämistä varten täytyy olla ensin ladattuna sopiva lukuohjelma. Kaikkia e-kirjoja pääsee kuitenkin käyttämään hakatunnuksilla, eli niillä haakahelian verkkotunnuksilla. Kirjastokorttia tarvitaan vain painettujen kirjojen lainaamiseen. HH Finnan puolella täällä yläosassa on kohta ohjeita. Täältä löytyy e-kirjojen käyttöohjeita. Eli täällä voi käydä katsomassa sit neuvoja erilaisten e-kirjojen käyttöön. Mutta totta kai, aina voi pyytää apua kirjastosta myös e-kirjojen käyttämiseen.